مبروك عرسك يا عسى الله يهني عسى السعد والنور الفم ملفاك المدح جاك ونيته مصافحيده يقولي والله لا يقين فيك وزهاك <تصفيق> لا اول القوم لا مبروك لا لا لا لا لا لا لا والنور لا لا لا لا لا لا لا الطيب ورد الطيب اول مبادئ يا مجملين ربعك على الطيب مبداك تقولوا تفعل رواي الضحاكي تقولوا باقي ما على عيصنا تجي يا عزوتي قالي <تزيق> وقت الوازم أولا القوم وإياك مبروك عزك يا عسل لا <تزيق> يهني عز السعد والنور يالدي بملفة المنحجة توليته الله فحيده يكوني والله لا يكن فيك وزا فيك الحمي هالطيب ورد الطيب باول مبادئك سنجم من ربعك على I'll <laughs>